السلام عليكم و الله و طيبين معاكم محمد اول مقطع لي في هذا القناة معاكم محمد روبلوكس اليوم عندنا ماب او نتكلم عن ماب قناة اقول لكم فكرة القناة القناة متخصصة لروبلوكس فقط اي ماب روبلوكس اجب لكم هو او اذا كنت اعطون هي فماب فما اليوم ار بي واذا حاب ترعب بالماب هذا حط الرابط تحت بالوصف قبل ما نبدأ تذكر, تذكر الله واتصل على النبي واذا عجبك المحتوى اشترك بالقناة وفعل جرس تابقات خلوني بدأ طب أول ما تدخل الماب حتى ترى سبيل هنا نضغط هنا بلايه ايش فكرة الماب هذا فكرة الماب هذا حقيقي. يعني لابرون لك. آه لك. يعني زي كفيلو وصيارات. يعني عشان زي كذي. على راح لها ذهن. هنروح مكان عشان نبني فيلو البيت. يعني هو. بدل ضغط الزر في هنا، انا اثنين. فو كمان. في بس او. وظاهر انها كل مليان اظن. سعر باقي واحد باقي واحد. آه. اللي هذا صار. أنا نفكر انه. اخذ هذا. نختار البيت صار ملكي مثلا. ملك يعني مكان صار ملك ما في حد. إذا أنا حكّ، اه. بس، بدور على النص هذا، ليه؟ في دور عليه. الظاهر اني هاخدها انا خلاص اتحملت اشوف الظاهر هذا على العموم ماهي مشكلة بس أه ما تقول. عسكر تكفى حاجه هنا توقف السيارة <تصفيق> ف... <فلعب عبالبيت تصفيق> هنا باب البيت الدخول هنا أفتح هذا الله عزكم دورة المياه بس, كي بس كيف كذا دورة المياه مفتوحة انا والسرة أوكي و أنا برضه أنا في تحت ألف شو أدعني على طول ولا في شيء لو مثلا ناخد صلاح مثلا ناخد صلاح منه هذا ننظر فيه لنوك زي كذا بس، جين <تصفيق> واحد، على حسب مثلا، واحد، أو تمشي مرة، روتسي، أو واو اللي فوقه همزة، نقدم أسلحة مثلا، المطبخ هالحين حننزل تحت هذا وين نودي؟ في مكان تحت هنا بس وين نودي هذا؟ والله ما عارف نشوف اهيب البومه راح منفتح عباره عن البومه بس لما كان مقصر وقتها احنا من آني يعني مكان هروب تقريباً أنا في فيه حبس مس- مكان حبس مكان ثاني صوري والله ما اعرف ده هنطلع فوق اخر شيء مو اخر شيء فوق عاد فوق بس نطلع فوق فوق فوق لا كيف كده دقيق كده دقيق كده بس لحظه بس نحن نعضب هنا في مكان المكان هو بطهن لكابتر و يبقى بس ده كان واخيرا كان كتشي محمد انا ما مكان... آه. عسكري اه اه لا هو في ايه هو في ايه ايوه واخيرا احنا آه. هنطلع برامجات ونشوف في في سكوتر في لحظة في كشرة الحريق في درجات في الدبابات مثلا مع مجموعة مثلا نور عشان نشغل النور Bony, going to بس هذا مقطعنا اليوم هذا حابينا هو مقطعنا اليوم عجبك المقطع أو إذا عجبك المحتوى بشكل عام اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات واطلب لايك طيب وسلام عليكم